Despertar, vinga, despertar, vinga, un um bé, despertar, vinga, despertar, vinga, despertar. despertar, des-per-tar. Bonjour, madames, bonjour, messieurs, aujourd'hui, pour vous douce, rire pour Paris. Aquí, tenir la ronde. Mide tres, cero, cero De seis metras Uy, pesa uno, cero, cero, cero De Uy, y ahora Cuepería ¡Venga! Aquí tener la rentre, puis il y Oui. Chocolat. Tu prends une l'pomme. Chocolat. Tu prends une l'pomme. Euh. Ne pas. Pour <rire> La perfumerie. Ouh! Dinga! Ça n'a pas la rampe de de la Déparnis. Chut, chut, chut. Chut, chut. Tata. Chut. Tata. y ahoga tiempo libre para visitar el nujo de lujo